I kväll har vi vår första utsättning för nattvandringen, där vi drar igång vår nya modell, föreningsmodellen, som bygger på att vi låter föreningar vandra mot ett bidrag på 10 000. Jag tycker det är viktigt för att visa ungdomarna att vuxna är engagerade och intresserade av vad de gör på kvällar och fritid. Det kan hända allt möjligt, såsom att man får prata och träffa ungdomar. Man får se ungdomar som dricker alkohol. Det kan finnas ungdomar som tar droger. Men det finns även ungdomar som bara sitter och pratar och har det trevligt. Jag tycker det som är väldigt spännande. Det är några timmar en kväll eller en lördagkväll. Och det kan vi nu alla avvara.